Aku kau puja Dulu aku kau sayang Kini engkau menghilang Kini aku ditinggal Jangan bilang cinta, undai ada benci Jangan bilang rindu, hanya jaga hati Aku hanya insya Salaku, saya apa dosaku? Jangan bilang cinta, pendai ada benci Jangan bilang lindu, hanya jaga hati Aku hanya Yeah.